Під час війни я опанувала нове хобі і навчилася робити шоколад. Насправді, це не так складно, і це відео не про рецепти шоколаду. Зараз важко, багато сумних новин. Чи доречні зараз мої шоколадки? Ми всі шукаємо різні способи, як себе підтримати та взаємодіяти з емоційними гойдалками, які їм накривають пародично. Будь-яка творчість або форма арт-терапії, вони можуть допомогти. Зміщується фокус уваги, концентрація на процесі, якась діяльність потребує дрібної моторики, і таким чином ми заспокоюємося. Тому малювати, вишивати, робити якісь вироби – все це зараз не зайве, а навпаки. Мені трохи пощастило, бо вдома газова плита і шоколад можна робити під вогниками гірлянд, якщо немає світла. А потім ще можна пригощати друзів та рідних. Тримаємося, не опускаємо руки, віримо у наших захисників. Все буде Україна!